He i hey. hey. hey. hey. hey. yeah. yeah. heu quedat com sempre en uns 15 minuts ha baixat a casa però qui arriba t'ara tu i al veure us us feu un petó i una abraçada com sempre sense plantejar-se res i neu a fer una Plaça. I entre riure us expliqueu les setmanes Algú diu algo, l'altre s'enfada Però al final es passa sense plantejar-se res yeah. I li pregunto senyor cònsul Per què vol impedir-nos-ho? Yeah. I em pregunto senyor cònsul Si mai ha estimat a ningú eh. Pa pesa amunt pa pesavall Eitres sembra amunt dinner sembra avall Ei Pa pesa munt pa pesavall Eitres sembra amunt dinner sembra avall Ei Cap ja fins al mar I els avions us sobrevolen al cap Us estireu a la sorra a descansar Com cada estiu sense ni plantejar I us feu un petó després de dinar Lluiu un altra fins que ho acabeu fent al sofà Rient cansats, acabeu suats Us vestiu de nou com sempre sense ni plantejar I li pregunto senyor cònsul è potc ni per dir-nos un? Uh, yeah. Jo ja em pregunto, senyor cònsol, que uh, si mai estimat a ningú pa. Uh, pap pesa amb un pap Estres sempre amb un din semprebat uh, Pa pesa amb un uh, pava uh, Estres uh, sempre amb nees en treball Cap uh, Capar sona és ilegal Jo yeah. que diga i vostè me veni va Capar yeah. sona és ilegal L'amor mai pot ser ilegal Capar yeah. sona ga ga ga Capar sona ga ga ga Capar sona ga ga, ga.